Внаслідок обстрілів Миколаєва російськими військами поранення отримують не тільки люди, а й тварини. З-під завалів промислового підприємства Волонтери Червоного Христа дістали пораненого собаку. Господарі тварини втратили будинок внаслідок чергових обстрілів міста. Тому на перетримку вівчарку забрав один з волонтерів. Зараз собаці необхідний догляд та лікування. У неї був з лівої сторони косий оскольчовий перелом повздовжної кістки тазової, де ми її поставили тітанову пластину, зафіксували місце перелому, після чого її стан на даний момент оцінюється як стабільний. Це не єдиний випадок. Це вже третя тварина, яку ми витягаємо з-під завалів. Це і собаки, і кішки. Хоча це і не є роботою і завданням Червоного Христа на, на звичайних станах, але це жива істота. І в даному випадку собачка мала господаря, господарів. Вони, на щастя, вижили. І хоча наразі, зважаючи на те, що вони тільки шукають собі місце, де вони будуть оселятися після того, що трапилося, з... цю собачку ми заберемо. Один із волонтерів Червоного Христа, маючи там і власних тварин, погодився потримати її в себе, пообробляти ці рани. ти Бо такий, який ти був. Тебе було... В нього вже є, Ти взагалі